E oficial, declara unică, publicat în monitorul oficial. Care este termenul limit de depunere? Ordonana de urgen privind declara unică a fost publicat în monitorul oficial, a anunat Ministerul Finanelor, vineri pe Facebook. Depunerea declarației ei are ca termen 15 iulie. Ordonan de urgent numărul pe 2018, care reglementează mecanismul de declarare sub linierei plata impozitului pe venit sub a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, a fost publicat astăzi în monitorul oficial numărul punct 260. Reamintim tuturor contribuabililor persoane fizice ce depunerea declarației unice se face până la data de 15. Iulie ce, precizează Ministerul Finanțelor Publice? Ordonarea de urgen a fost adoptată de guvern pe 15 martie. Finanțelor, eugen Teodorovici a anunțat atunci ce cei care vor depune declarația online sau vor face pe anticipate vor beneficia de avantaje. Potrivit ordonaniei, pentru depunerea prin mijloace electronice până la data de 15 iulie 2018. Se acordă o de 5 din impozitul pentru pevenit pe venit pe letit integral până la 15 martie 2019, pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o de 5 din impozitul pe venit anual estimat pe letit integral până la 15 decembrie 2018, iar în cazul în care cele două me Îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificai. Această ordonant de urgență sping fundamental acest mecanism subliniere, ianume trecem de la un sistem cu subliniere apte declarații pentru persoanele fizice la o singur declarație unif. În primul rând, schimbme alte chestiuni legate de modalitatea de plat. Nu mai sunt patru veleci anticipate. Avem o singur plat, o singur dată de depunere, sublinierea anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziție de la sistemul anterior la Noul mecanism de declarare a contribuțiilor urmând ca din anul următor să fie data de 15 martie ca dat de depunere a formularului sublinierei, desigur, sublinierei data de plată unic, a declarat recent ministrul Eugen Teodorovici într-o conferință de presă la Palatul Victoria.